У Хмельницькій міській дитячій лікарні проводять добудови реконструкції приміщення, де раніше знаходиться травмпункт. За словами інженера технічного нагляду Володимира Лесюка, роботи проводять відповідно до європейських стандартів. Зокрема, використовують сучасні будівельні та оздоблювальні матеріали з довготривалим терміном експлуатації. За проєктом тут буде дві операційних, каже інженер. Такого ще не було ніде. І не то, що там у Хмельницькому. Ну, це європейські такі стандарт. По такому типу вже у нас в красивому принципі районна лікарня має таке приймальне відділення з такими от, е, параметрами. Операційне обладнання значить, вже в принципі, є війській лікарні, придбано замовником». Загальна площа добудови реконструкції становить майже півтори тисячі квадратних метрів, каже міський голова Олександр Семчишин. За його словами, вартість робіт відповідно договору становить 18 мільйонів, проєктно-кошторисна вартість – 24 мільйони гривень. – Це повна реконструкція, це добудова, це благоустрій і це частина обладнання, пов'язаних з кисне забезпеченням забезпеченням повітря, з вентиляцією, пожежною сигналізацією і так далі. В серпні місяці безпосередньо розпочалися роботи, наразі тут використано близько трьох мільйонів гривень вже, до кінця року ми плануємо додати ще десь близько трьох мільйонів гривень, ну і решту суми відповідно проекту кошторисної документації підписаного договору плануємо вже давати в базовий бюджет 2022». Додає, на закупівлю сучасного медичного обладнання для відділення, щоб воно повноцінно працювало, необхідно ще близько 18 мільйонів гривень. За словами директорки Хмельницької міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутнії, відділення невідкладних станів та реанімації це потреба у наданні меддопомоги на європейському рівні. Ми отримаємо нове сучасне відділення реанімації, сучасний цілодобовий травматологічний центр, в якому буде і ургентна операційна, і відділення невідкладної допомоги з реанімаційною залою. Тобто вся допомога буде надаватися вже тут, на місці. Все повинно відбутися – і лабораторне обстеження, і рентгенівське обстеження, і всі інші обстеження, які необхідно надати дитині, плюс відразу якісь хірургічне втручання, якщо воно не відкладне, повинно бути здійснено саме тут. За словами директорки, у лікарні в середньому за добу з різними травмами звертається від 20 до 50 дітей. Інженер технічного нагляду Володимир Лисюк каже, терміни здачі об'єкту згідно проєкту – грудень 2022 року. За умови безперебійного фінансування, можуть завершити реконструкцію до початку літа наступного року. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.